Окупанти мінуть поля на околицях Енергодара та сусідніх сіл. Про це Суспільному телефоном повідомив міський голова Дмитро Орлов. Окупанти розуміють, що залишилося їм ще недовго там лишатись на тимчасово окупованій території. Дережуться наступу Збройних Сил України і для того, щоб попередити ці речі, роблять такі незрозумілі трішки кроки щодо мінування. Звичайно, що дуже багато роботи прибавить при розмінуванні цих територій. От, ну і звісно, що місцеві мешканці Слід бути досить уважними і не виходити без необхідності в лісову місцевість і місцевість, там, де ці мінування вони проводять. Для того, щоб обезпечити своє здоров'я, бо незрозуміло, або протитанкові міни, або протипіхотні вони встановлюють.